بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه, وصحبه اجمعين مع حضراتكم القارئ محمود السيد عبد الله قارئ القران الكريم بمصر والعالم الاسلامي بلدي وقريتي كفر طماح مركز المنصورة بمحافظة الدقالية عمري 25 عاما أسرتي الصغيرة طبعا مكونة من من أربع أفراد الوالد والوالدة ربنا يحفظهم يا رب وأخويا الصغير الشيخ عبد الله والفقير إلى الله محمود. الحمد لله يعني تربينا يعني على القرآن منذ الصغر ونشأنا في, في كتاب القرية والحمد لله أتممنا حفظ القرآن يعني في سنين مبكرة وأنا معايا يعني حاصل على دبلوم تجارة. طبعا بداياتي مع القرآن طبعا منذ الصغر منذ الطفوله يعني ممكن في سن الحضانه طبعا الأولاد كلهم بيروحوا الحضانه وكده انا ما رحتش حضانه انا اهلي ودوني على طول على على الكتاب القريه عندنا الشيخ ربنا يحفظه الشيخ عبد الكريم ابو الوفا بدأ معانا من معلم القراءه نتعلم القراءه والكتابه الأول تمام في في عند الشيخ حتى وانا داخل سنه أولى ابتدائي كنت خلاص كنت بعرف اقرأ واكتب كويس جدا وكنت حفظت سبع أجزاء من القرآن الكريم يعني كنت كنت حافظ من الناس إلى سين في في كتاب القرية وده يعني في سن يعني صغير جدا في كان عندي أيامها مثلا ست سنين سبع سنين بالكتير قوي يعني والحمد لله يعني كان أهلي منذ الصغر هو كان يعني أهم شيء في حياتهم إن أولادهم يحفظوا القرآن يعني بعيدا عن الدراسة وعن أي شيء هو أهم شيء كان حفظ القرآن لأن أبويا وأنا صغير والدي قال لي يا محمود ما فيش واحد بيحفظ القرآن ويتهان أبداً في حياته. فكانت هي دي كان هو ده الحافز يعني. فالحمد لله يعني حفظنا القرآن في سن مبكر ولكن كان بجانب القرآن وبجانب الدراسة كان فيه شغل معين كنت بروح مثلا عشان مثلا أساعد والدي وكده لأن إحنا طبعاً نشأنا في أسرة فقيرة تمام؟ فكنت بروح الشغل ده في ايام الاجازه وفي ايام الدراسه اروح اروح المدرسه واروح الكتاب احفظ القران. إيه والحمد لله. وبالنسبه يعني لموضوع يعني القراءه والصوت والكلام ده كلته طبعا إيه انا الحمد لله يعني انا بعتبر ان ما حدش اكتشفني هو كان الاكتشاف ده بتاع ربنا يعني الحمد لله. لان من صغري يعني انا وانا وانا في الطفوله تمام؟ ما كنتش بقرا قران لان ما كنتش اعرف يعني ايه قارئ قران اصلا تمام لحد ما بقيت في ثالث اعدادي كمان ما كنتش اعرف يعني ايه القارئ انا كنت اسمع مثلا اذاعه القران فيها الشيخ مصطفى معي الفا الشيخ عبد الباسط فيها الشيخ المنشاوي جميع مشايخنا الكبار كنت بسمعهم بممكن ممكن اقول زيهم مثلا أنا في البيت كده بس ما اعرفش يعني ايه قرئ قران ويعني إيه اعذ وكذا ما كنتش اعرف الكلام ده خالص يعني وكنت طبعا بدندن برضو كده يعني ايه ممكن لو في اغنيه ولا حاجة كنت كمان ممكن اغني وأنا في البيت كده يعني إيه مع نفسي يعني كصوت جميل بس مش اكتر لكن يعني ان انا اسقل الموهبه وكده ما كانش في بالي خالص. لحد سنه 2010 كده جاء عم الكبير توفى. فلما توفى يعني جابوا في العزاء الشيخ محمود الشحات ممكن حضراتكم تعرفوه الشيخ محمود الشحات انور. فكان هو بدايتي بسببه يعني لما شفته في في العزاء وسمعته وكده فحبيت الموضوع وبدات ان انا اقول انا عاوز ابقى زيه مثلا او ابقى قارئ زيه كده تمام؟ فوالحمد لله كان التوفيق من عند ربنا و وربنا سهل الامور يعني وبالمناسبه طبعا لما حضراتكم سالتوني عن حفظ القران وكده طبعا انا من صغري وانا وانا في في الكتاب ولكن طبعا حضراتكم يعني تعرفوا كويس ان الاطفال عامه تمام بنسبه مثلا 90 95% هو اهم حاجه عنده في الصغر اللعب والمرح وكده يعني فكنت بروح الكتاب تمام بس يعني ما كنتش يعني ايه كان حبي للعب وكده بقى يخليني مثلا انسى بسرعه كده فجت لما الحمد لله انا ربنا اكرمنا وبدات في في موضوع القراءه كده حبيت ان انا احفظ القران كويس يعني اللي هو يعني بدون اخطاء ان انا لو لو عايز اسمع القران كامل اسمعه يعني بفضل الله من غير ولا ولا ولا, ولا, ولا غلطه يعني فرحت للشيخ وبدات معاه حفظ ثاني من الاول وجديد فحفظت القران الكريم بفضل الله كامل في اقل من سنه في 11 شهر بالظبط الحمد لله اما بقى يعني بالنسبه للقراءه وكده وازاي بدات تمام يعني وكان سني وانا وانا وانا حفظ القران في الايام ديت 17 سنه لان الكلام ده مكتوب عني حتى في جوجل وفي مواقع ثانيه كان مكتوب ان انا 17 سنه حفظت القران وفعلا في هذا السن كنت حفظت القران يعني كويس يعني الحمد لله بعدين لما حبيت بقى يعني ابدا في القراءه وكده بدات وكنت في سنه ثالثه اعدادي تمام بعد ما شفت الشيخ محمود طبعا هنا في العزاء وكده بدات ان انا عاوز اكون زيه يعني ف اللهم صل على النبي جيت ممكن نقطع ديت تمام اما بقى عن بدايتي في القراءه فكان شيخي في الكتاب بعد ما كان عز عمي وكده وشفت الشيخ محمود وحبيت ان انا ابدأ في القراءة وكده فطبعا ما كانش حد شجعني في الاول تمام بس انا كنت مصر جدا يعني كنت حابب الموضوع جدا وحابب ان انا اكون كده فروحت للكتاب في يوم وقرأت قدام الشيخ سامح عبد الحق حسن قرأت قدامه في الكتاب فلما سمعني يعني اتفاجئ يعني الحمد لله الموهبة موجودة وكده فقال لي اكلم لك الشيخ محمد السيد ضيف من عندنا من طناح من هنا وفعلا كلمهولي لي وبدات اقرا مع الشيخ محمد اقرا ورا منه 10 دقائق في في العزائات كده ورا منه يعني هو يبقى هو يبقى هو مثلا في الليله انا اروح اقرا ورا منه 10 دقائق بس كده ايه كتدريب وكان الناس تعرفني وكده لحد ما جيت في اولى اولى دبلوم تجاره كنت في الفصل تمام واتفاجئت ان في تليفون طبعاً بعد أول عزة ده لما رحت وكده والحمد لله ولقيت استحسان من الناس ولقيت الناس مبسوطة وكده الحمد لله يعني ربنا أكرمني بإيه يعني بدأت ناس تعرفني مثلاً كل مثلاً أسبوع كل أسبوعين تجي لي ليلة في أول ما بدأت خالص يعني فمن هنا بدأ يكون معي مبلغ صغير كده اشتريت به تليفون لتصوير القراءة اللي بقرأها تمام علشان يعني يكون انا اتعلم من نفسي مثلا اشوف مثلا كل ما كل مره مثلا قرات ازاي اتعلم من من من اخطائي اتعلم مثلا دي كانت المفروض تبقى كذا كده فبراجع القراءه بتاعتي بعد بعد الليله وفي نفس الوقت باخد الفيديوهات ديت مثلا اقطع منها مثلا مقاطع او حاجه او انشر الفيديو كامل على اليوتيوب بحيث ان يكون الشهرة اوسع تمام دي كانت في اول سنه لحد بعدها مثلا بسنه واتنين كده بدات اعمل نفسي ايميل اكونت شخصي على الفيسبوك تمام اللي هو الوقت موجود باسم محمود السيد عبد الله والصفحه الشخصيه برده باسم محمود السيد عبد الله على على الفيسبوك بدانا من هنا ان انا يعني ايه انشر تلاوات لي عليها فبدات الناس مثلا من محافظات تانية تكلمني يا شيخ محمود مثلا عاوزينك مثلا في محافظه كذا فمستغرب هي الناس دي عرفتني منين تمام الناس دي عرفتني منين تمام؟ فالاقي مثلا من المنوفيه، من البحيره، من الشرقيه، من الاليوبيه، من دمياط، من جميع محافظات مصر بفضل الله يكون في اتصالات عليا يعني شبه يومي من بعد ما بدات انشر على على النت وكده. ولكن برضو كان الموضوع مش سهل في البدايات. يعني ما كانش النت لوحده هو يعني هو الاساس، انا كنت فيه ليالي بيسموها ليالي مفتوحه، ليالي مفتوحه ديت يعني بيكون فيها قراء كتير. تمام كنت ممكن اروح ليله مفتوح مثلا في البحيره في المنوفيه كده مواصلات لان ما كانش عنده طبعا عربيه فكنت اركب مواصلات وانا لابس الزي اللي حضرتك شايفه ده تمام فكان بالنسبه لي يعني بيكون الموضوع صعب جدا في المواصلات وكده فالواحد اتبهدل كتير في البدايات وطبعا ده لازم ما ما ما كنتش تتبهدل وتحس بالصعوبات مش هتحس بعد كده بالنجاح تمام والحمد لله دي بالنسبه للشهره يعني داخل مصر وكده كان ده يعني الطريق باختصار خالص يعني اختصار شديد يعني. واصحاب الفضل علي طبعا بعد اهلي طبعا والدي والدتي ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم مشايخي اللي حفظوني القران الكريم وجودوه ليا وهم طبعا الشيخ عبد الكريم احمد حسن ابو الوفا من هنا من كفر طناح كلهم من بلدي يعني والشيخ سامح عبد الحق حسن والشيخ سيد حامد محمد سالم دول من بلدي مننا من من كفر طناح حافظون القران وعلموني التجويد والحد النهارده يعني انا يعني بكون مسنود بيهم ومتقوي بيهم واي اي مثلا سؤال او اي حاجه مثلا متوقفه عليا اسالهم فيها مثلا شيخنا مثلا في كذا مثلا دي ايه او كذا دايما باستمرار فربنا يا رب ما يحرمناش منهم يا رب ويبارك فيهم ويحفظهم ويديهم الصحه والعافيه يا رب اللهم امين بالنسبة للشهرة الخارجية طبعا الحمد لله بدأت من من سنة 2017 كده بس عليها من زمان ان انا يعني ربنا يكرمني ومثلاً وسافر خارج مصر طبعاً وممثل مصر في في دول تانية تمام أكون ممثل يعني مشرف لمصر فالحمد لله كان سبب في في الشهرة ديت فأول ما بدأت تسافر كان المرحوم الشيخ سعد فتح الباب عليه رحمة الله متوفي عن يعني منذ شهر أو أقل آه الله يرحمه آه كان هو سبب آه كلمني في يوم وقال لي يا شيخ محمود في مسابقه آه للمغرب آه مسابقه الملك محمد السادس لتلاوه القران الكريم تمام؟ فطبعا حبيت ان انا اشارك فيها فشاركت الحمد لله ربنا اكرمني واخدت هنا اول على الدقهليه صفيت على الدقهليه اخدت اول دقهليه فيعني صعدت ان انا صف على مستوى الجمهوريه والحمد لله ربنا اكرمني اخدت فيها اول جمهوريه ورحت المغرب هناك الحمد لله وربنا اكرمنا في المسابقه ديت فكانت ديت فتحت خير كانت المسابقه ديت خير بعدها وزير الاوقاف هناك عرفني وكده والناس هناك عرفتني في المغرب فحبوا ان انا اروح على طول هناك فعملوا لي دعوه ملكيه من من جلاله الملك بقرا هناك في رمضان بروح كل سنه في رمضان هناك بقرا في القصر الملكي هناك امام الملك وبيكون طبعا حاضر الوزراء من وزراء الدولة والسفراء من جميع دول العالم موجودين وعلماء كبار يعني أقل واحد من العلماء اللي بيكونوا موجودين معانا في القصر الملكي في الدروس الحسنية لأن الدروس الحسنية من قيم الملك الحسن الثاني أقل واحد بيكون أستاذ دكتور تمام؟ ومن القراء اللي سافرت الدروس الحسنية دات من مصر من هنا كان الشيخ راغب مصطفى غلوش وكان الدكتور نعينع والشيخ انور الشحات والشيخ مصطفى اللوني والعبد الفقير الى الله الحمد لله وده طبعا يعني كرم من ربنا علينا ده بالنسبه لدوله المغرب جات لنا سفريات برده لباكستان وبنجلاديش سفرتهم اكتر من مرات مرات ومرات يعني للمحافل القرانيه الحمد لله وكانت بتكون يعني الحمد لله يعني حاجه مشرفه جدا لنا والبلدنا يعني مصر يعني الحمد لله وسافرت برضو رحت مسابقة كتارة في قطر. دي برضو من أكبر المسابقات القرآنية اللي ربنا برضو أكرمنا فيها الحمد لله ونالت شهرة يعني عالمية يعني لو لو كتبتوها على النت وكلها شهرة عالمية جدا مسابقة كتارة ديت يعني الحمد لله. ومن أهم المسابقات اللي دخلتها كانت مسابقة بورسعيد الدولية، هي كانت هنا في مصر ولكن كان موجود معنا ممثلين من خارج مصر يجي 50 دولة. تمام برده ربنا اكرمني فيها اخذت اول ده واول جمهوريه وفي الاخر خالص لما جيت ما يعني صفيت مع المتسابقين على مستوى العالم ربنا اكرمني واخذت اول عالم والحمد لله دي كانت اول سنه مصري ياخد اول عالم في مسابقه دوليه زي هنا في مصر الحمد لله وبفضل الله علينا الحمد لله كان نتاج المسابقات اللي خطها ديت على مدار يعني تاريخي في القران وكده الحمد لله يعني حصلت على اول دقائقيه ديت كتير جدا جدا جدا والمحافظ كرمني أكثر من مرات عديده واخدت اول جمهوريه برضه يعني اول على مستوى الجمهوريه برضو يعني عشرات عشرات المرات تمام الحمد لله بالنسبه للمستوى العالمي اخذت اول عالم في مسابقه بورسعيد وفي مسابقه المغرب وكتارة حصلت على مركز متقدم جدا في في الخمسه الاوائل على مستوى العالم في مسابقه المغرب ومسابقه كتارة برضو الحمد لله وطبعا من أمنياتي أن أكون قارئ من القراء الكبار في الإذاعة المصرية أتمنى من الله وأنا أكون قارئ يعني معروف على مستوى العالم ويصل صوتي يعني بالقرآن الكريم لجميع العالم كله للعالم الإسلامي كله وأن ربنا يهدي الناس بسبب مثلا أنهم مثلا سمعوني وده الحمد لله يعني بشوفها كتير جدا و... وناس كتير جدا بتكلمني على التليفون وبيبعتوا لي رسايل حتى على ال... على الاكونت الشخصي وعلى ال... وعلى الصفحه اللي هي يكلموني يعني انا واحد من السعوديه لسه مكلمني ما فيش من من اقل من شهر بيقول لي يا شيخ محمود انا حياتي اتبدلت من بعد ما سمعتك حتى ما كنتش بصلي بدات اصلي بدات اسمع قران كنت كان بيسمع اغاني وكده بطل فسبحان الله يعني ممكن ربنا يجعلنا سبب في هدايه ناس مثلا مسلمين وغير مسلمين لان ده حصلت معانا بره يعني انا حصل معايا موقف في باكستان في من ضمن السفريات الموقف ده ان كان فيه ناس يعني معديين من من قدام الحفله وانا بقرا كنت بقرا في حفله وناس معديين كانوا نصارى تمام فسمعوا القران دخلوا الحفله بعد ما دخلوا الحفله يعني احنا اتفاجئنا بان في ناس بتبكي وطلعت على المنصه اللي انا بقرا عليها تمام فلما طلعوا على المنصه انا مستغرب جدا ان اللي بيبكي ده بيبكي ليه مثلا اتنين كانوا بيبكم فمستغرب ده ايه فخلصت قالوا لي يا شيخ محمود ابشر ابشر قلت لهم في ايه قالوا لي الاثنين دول نصارى تمام وعاوزين يعتنقوا الاسلام يريدون اعتناق الاسلام فقلت لهم بسبب ايه قالوا بسبب ان هم سمعوك والله في الوقت ده انا انا انا نفسي بكيت بكيت و و وجسمي يعني زي ما بقولوا اشعر يعني من من اللي انا سمعته ده ففضلت معاهم لحد الحمد لله ما خلصنا الحفله وكده وقلت لهم دول امانه في رقبتكم بقى تعلموهم الوضوء وتعلموهم الص... يعني تخليهم يشهدوا قال لي لا اله الا الله وحده رسول الله وبداوا يتعلموا الوضوء والصلاه وهم دول امانه في رقبتكم فربنا يا رب يجعلنا سبب لهدايه الناس بالقران الكريم اللهم امين. طبعا من ضمن حب الناس لنا الحمد لله بفضل القران الكريم من المواقف الطريفه يعني اللي بتحصل مع الواحد بكون مثلا في لان الموقف ده حصل معايا كتير واتكرر بنفس الاسلوب بالظبط تمام بكون مثلا في وقرات الربع الاولاني مثلا بعد العشاء وهختم الليله مثلا في الربع الثاني تمام ف وانا بختم أنا مثلا حاسس إن الناس اللي قدام مني ديت ناس سميعة ومحبة للقرآن وكده وحابيني مثلا بيحبوني مثلا وبنزل البلد كتير وكده فأحب إن أنا أفاجئهم في الربع الأخير إن أنا مثلا إيه ما للتصديق ما يبقاش في تمهيد كده إن أنا صدق لا أفاجئهم بالتصديق على أساس إن أنا إيه؟, إيه إن أنا خلاص أنا صدقت وختمت الليلة خلاص ما عادش ينفع إن أنا أكمل فمن ضمن المواقف يعني بخلص في ليلة أو أو الموقف الموقف ده بالذات اتكرر معايا كتير جدا تمام بخلص الليله الاقي الناس تقوم هاجمة على الـ على الـ الدكه وانا بقرا ويشيروا من قدام مني الميكروفون عشان انا ما صدقش يعني يقول ايه عليا يعني من ضمن الكلام لقيت واحد بيقول لي عليا كذا ما انت مصدق قام شايل الميكروفون يا عم طب انت حلفت ليه الحلفان ده يعني انت كده انا هتضيع الدنيا يعني فيقول لي ما انتش مصدق وفعلا اكمل بقى يقول لي مثلا ايه ما اقرا الفاتحه يا اما يقول لك كذا يا اما لسه كذا ما انتش مصدق دلوقتي انا ما انتش مصدق دلوقتي يعني دي كانت من ضمن المواقف الطريفه اللي بتحصل معانا بالنسبه للمواقف اللي بتحصل معانا خارج مصر يعني من فضل القران علينا والله لان بنشوف تقدير بره مصر لحفظ القران الكريم حاجه يعني جميله جدا في المغرب والله انا كنت كانوا يعني عشان ان انا اروح القصر الملكي وكده بنكون رايحين في تشريفه تشريفه بنكونك بالسياره تمام قدام مننا بنبقى ماشيين شفت موكب الرئيس بالظبط أكنه موكب الرئيس بالظبط لان هو طبعا القراءه في القصر الملكي فبيكون السياره من من القصر الملكي والتشريفه تشريفه يعني اكن وزير او رئيس ماشي والطرق تتقفل وانا معدي الحمد لله يعني يعني مثلا لو انا ماشي كده في طريق الطريق, الطريق ده على من عدي على ما اروح القصر وكده في باكستان لو تشوف الناس بعد بعد الحفله يعني يعني بيعملوا حاجات يعني يكاد ان يشيلوا القارئ من على الارض ده, ده حصل معايا يعني بعد الحفله بيبقوا هيشيلوا القارئ من على الارض كده وهو ماشي إيه ويعني و... اللي عايز يبوس الايد مش عارف ايه الكلام ده كلته يعني بنشوف مواقف إيه حب القرآن غير عادي غير عادي بصراحه و... ويقفوا صفين كده يعني من ضمن المواقف علشان ان الناس ما تهجمش علينا بعد القراءه تمام إيه بيقفوا صفين كده وايديهم في ايدين بعض تمام و... ويمشوا القارئ في النص كده بحيث ان هو ايه محدش يعني ان هو يقرب منه لان ممكن يموتوا القارئ من حبهم له تمام وفي ناس بتبقى عايزه بس مجرد ايه تلمسه بس كده ان ده بركه يعني عشان القران هو ده بركه يعني فمواقف بصراحه يعني القران الحمد لله فضله عظيم علينا يعني طبعا من فضل القران علينا طبعا عن نفسي يعني انا يعني قبل ما احفظ القران مثلا انا كان تعليمي كان تعليمي دبلوم تجاره تمام فيعني اي واحد في سني مثلا وكده كان هيتعلم له صنعه تمام لأن معلش الدبلوم حت يعني هتوظف بيه ولا مفيش فتعلمت الحمد لله حفظت القرآن تمام كويس جدا الحمد لله وكان هو السبب في رفع مكانتي بين الناس الحمد لله يعني أنا عن نفسي أصلا من غير الناس أنا بيني وبين نفسي كده لما حفظت القرآن يعني حسيت إنني وكأني ملك بس بيني وبين نفسي مع الناس الحمد لله يعني التواضع ده طبعا لان لازم من تواضع لله رفع هتتواضع لله لله ربنا هيرفعك تمام لكن في قرار نفسي كده بحس ان انا يعني بحس ان انا حاجه كبيره قوي بالقران يعني وطبعا في يعني في في هذا الموقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه بيقول من اوتي القران وظن ان احدا افضل منه فقد حقر ما عظم الله ده حديث عن سيدنا النبي تمام فسبحان الله الواحد حس ان هو مكانته كبيره جدا وفي قرارة نفس الواحد يعني بيحس إنه حاجه كبيره قوي حتى وانا صغير كان دايما في شعور بيراودني بيقو يعني بيقول لي يا محمود انت هتبقى حاجه كبيره بس هي ايه انا مش يعني هي حاجه ما ما ما مش مش مش في ذهن يعني مش مش عارف هي هتبقى ايه طب اقول لنفسي ايه انا هبقى دكتور تمام فاقول لا دكتور لا انا هبقى احسن من الدكتور تمام لنفسي كده وانا طفل والله طب هتبقى ايه مهندس أنت هتبقى أحسن من المهندس، أنا هبقى أحسن من المهندس، ضابط هبقى أحسن من الظابط، طب أنا يا رب هبقى إيه؟ ما أنا مش عارف يعني كنت يعني طفل صغير ومش عارف هبقى إيه يا رب؟ طب هو إيه مش مش عارف يعني. فسبحان الله جه ربنا راح موجهني التوجيه ده مع العلم إن أنا أصلا الشغل اللي أنا كنت بشتغله أيام أيام الإجازة بتاعتي وكده كان شغل ليس له أي صلة بالقرآن يعني تماما، تمام؟ فسبحان الله ربك لما بيريد شيء بي يعني بي بيوجه ربنا اللي بيوجه بقى وبييسر الامر كده والحمد لله يعني على كل حال يعني الحمد لله دائما وابدا طبعا نصيحتي لاولياء الامور وللشباب حفظ القران ده يعني ده شيء اساسي اصلا كمسلمين يعني القران ده دنيا واخره الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران يعني أنت عايز الدنيا بس القرآن هيرفعك زي ما هو الوقت الحمد لله بيرفع ما يعني مكانتي بين الناس تمام ده دنيا تمام وفي الآخرة طبعاً يعني ربنا يا رب يكرمنا ويجعل ويجعله خالص لوجهه الكريم تمام وينفعنا به في الآخرة إن شاء الله طيب اللي عايز الاثنين برضه بالقرآن تمام فا يعني أولياء الأمور بوصيهم إن هم يحفظوا أولادهم القرآن ويا ريت ترجع الكتاتيب زي الأول في تحفيظ القرآن وبعدين الطفل لما بيحفظ القرآن من صغره القرآن على فكرة بيفتح دماغ الطفل بطريقة غير عادية أنا كنت هنا أيام الدراسة أيام وكده كانت أساتذتي يقولك محمود ده نبغة نبغى لان بفضل الله كنت داخل المدرسه في اولى ابتدائي الاولاد بيبقوا داخلين لسه عاوزين يتعلموا معلش يعني اكنهم لسه في كي جي يعني 1 داخلين مثلا يتعلموا القراءه والكتابه وكده انا كنت داخل بفضل الله بقرا واكتب كويس جدا جدا جدا اكن واحد كبير تمام وحافظ سبع اجزاء من القران ديت يعني كانت حاجه يعني فعلا كانت كانت في ايامها يعني نبغى يعني ان واحد يحفظ الجزء ده من القران سبع اجزاء ويكون بيقرا كده كويس كده وكان الحمد لله مستوايا في التعليم بسبب القران خصوصا في اللغه العربيه وفي النحو كنت من اشطر التلاميذ في المدرسه بفضل الله ودفعتي كلها كنت شاطر جدا في التعليم بسبب القران كان القران مفتح دماغي قوي تمام لدرجه ان انا لما جيت في ثالثه اعدادي طبعا قلت ان انا واخد دبلوم تجاره وطبعا يعني ده ما من, من من منهم حاجه يعني اللي دبلوم تجاره ولكن انا كان مجموعي في ثالثه اعدادي كان عالي جدا جدا جدا يعني ان انا كنت ممكن ادخل ثانوي وعلم كمان وابقى دكتور وكلام من ده بس طبعا اراده الله في كل شيء يعني نظرا لظروف المعيشه وكده كنا اسره فقيره وكده فما كنتش اقدر ان انا يعني نصرف على الثانوي والدروس والكلام ده كليته طبعا مس مصاريف كبيره جدا فطبعا اخترت طريق القران وان انا اكمل الثلاث سنين بتاعه الدبلوم وخلاص وقت مشوار الدراسه على كده وكمل في القران وكان عندي امل في ربنا تمام ان انا ربنا يكرمني بالقران ويعلي قدري بالقران وسبحان الله وقد كان يعني انا تركت الدراسه مثلا اخدت دبلوم بس تمام؟ ربنا رفعني بالقرآن، اداني الحمد لله المكانة، واداني الحمد لله يعني المال الحمد لله ربنا برضو أكرمنا برضه، وبقى مثلا يعني لنا شأن بين الناس برضه الحمد لله، وكل ده بفضل القرآن. فنصيحتي لأولياء الأمور اهتموا بالقرآن لأن ده هيرفعنا دنيا وآخرة إن شاء الله. تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ولباسهم فيها حرير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها حلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مبشرا ونذيرا وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث لتقراه علي الناس علي ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم هل في حد من اسرتك عنده نفس الملكه والموهبه لحفظ وتلاوه القران الكريم؟ اه الحمد لله عندي اخويا الشيخ عبد الله هو اصغر مني ثلاث سنوات ما شاء الله عليه برضه يعني لو سمعتيه او حتى لما تشوفيه يعني كده هو شكلي كده يعني في شباب مني كبير في الشكل وفي الصوت والحمد لله وحافظ القران كويس جدا وبيقرأ كمان في الليالي يعني يعني تقدر تقولي نسخه مصغره مني يعني الحمد لله لو ممكن يشرفنا تعال اتفضل يا شيخ عبد الله اتفضل خدت المايك اهو معاك تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد الله السيد عبد الله شقيق الشيخ محمود الأصغر والحمد لله يعني بقرأ في الليالي وإن شاء الله سوف أتلو عليكم جزء بسيط بس كده إن شاء الله. بسم الله موسوعة الرحيم ومن احسن قولا مما على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نَضْرَةَ النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون